Þannig að lærði maður um að fólk er misa og fólk gerir bara að haga sinni svo það vill og þú hefur leika stjórna á því en þú getur valið saman fólk. Ef þú áttar því á eiginleikum fólks þá getur unnið miklu betur með hóp og það er svona lermatasta sem ég kem með úr þessu námið.